Перед цим вікендом ми прогнозували, що боротьба може бути дуже гострою. І, з одного боку, Розберг виграє психологічну боротьбу, Хемілтон виграє чистогоничну, Але вже три гонки він не вигравав цієї чистогоничної боротьби. І в Австрії знову психологія перемогла. Хемілтон двічі помилився, чого з ним не було, напевно, ніколи, за такий формат кваліфікації, коли в третьому сегменті все вирішується. Ну, після фінішу гонки він це повів достатньо мужньо. Він привітав напарника. Так, похлоплячому підбіг його, буцнув, мовляв, молодець. І знову його слова на подіумі, що, ну, все добре, друге місце після старту з 9-го, ми відігралися, усе окей. Мені більше у цьому сенсі подобалися слова Росберга, коли він програвав Хемілтону на початку сезону, він сказав, що я другий, мені це не подобається, я хочу максимально швидко знову повернутися на першу позицію. Хемілтон, мовляв, кажучи, все гаразд, ми ще відіграємося. Але це ще відіграємося вже затягується, затягується, і як знати, що буде далі. В принципі, у нього залишається перевага у швидкості. В Австрії в нього було чисто три десятих над будь-яким суперником в кваліфікації, але він не реалізував цього. І чим більше буде перевага Росберга в очках, чим комфортніше йому буде їхати на своє друге місце, яких вже в нього набралося п'ять в цьому сезоні, і три перемоги. Стабільність, яку позаздрив навіть Міхель Шумахер у своїй чемпіонські роки. І в цьому сенсі, я думаю, що Росберг поки що робить усе правильно, і якщо у нього сезон буде складатися так само, як і зараз іде, без проблем з технікою, то Хеймлтону буде дуже важко. Я просто не думаю, що Хеймлтон надалі буде стабільно вигравати гонку за гонку. Ми вже побачили, що це не так. І будуть траси, на яких йому буде непросто. Будуть траси, на яких суперники можуть дати бій та ж Горщина, може бути гонкою, де Ридбул може підібратися достатньо близько, хоча б в кваліфікації. Спортивне відео. Він не дзвонів прийшло щось на Фейсбук.